والله ان المدح في ترقبوا الجديد شواهنا يطول الجديد في عالم ما يوفي حقها قصايد شعريه كثر الكلام ملكي مثل الفرس بنت الاصول الجديد او كما وجه القمر سميت من, من البشر مسك الختام والله ان مدح شويه لا يطول ما يوفي حقها كثر الكلام كنها مثل الفرس من تال اصول او كذا وجه القمر احدى تلوح طيبها من طيبها ما يزول سميت من البشر مسك الختام، سميت بين البشر مسك الختام. سميت بين البشر مسك الختام شامخه اخت الرجال والزحون، كل كلمة نظرت بها احترام، القمر لعيونها سجل دخول، والكواكب لاجلها دقت السلام بنت الهيضل كنها الهيض الشمول، بالكرم والطيب عدها الملام، بالكرم والطيبة عدها الملام. والفتح تزرع على كل يا عسى من حبها عمره يطول، يا عسى من سبها قبره على بالكرم والطيبه عندها الملا، والكرم والطيبه عندها الملا، والله ان مدح شويهنا يطول، ما يوفي حقها كثر الكلام، كذبها مثل الفرس من تال اصول، او كبر وجه القمر عند طيبها من طيبها وما يزود سميت من البشر بسك الختام سميت من البشر بسك الختام كم صرفت النجام والزخان كل كلمة نظرت في احترام <تصفيق> القمر <تصفيق> العيونها سجل دخول والكوم قلت لها دقت سلام بنت الغيظ كنها ظرف الشمول بالكرم وطيب عندها الملا بالكرم وطيب عندها الملا وردة تزرع على كل الفصول وصفها نادر مثل وصف اللقاء يا عسى من حبها عمره يطول يا عسى من سبها قصره ظلام بالكرم وطيب عندها الملا We're <laughs>